Velkommen till modul 4, innholdsproduksjon. Og selve innholdet i ett nettkurs er jo veldig viktig, for det er jo det bærende elementet i forhold til læring. Och i ett nettkurs så skiller vi mellom ting som du har laget selv og innhold som har laget av andre. Og innhold som har laget av andre er jo typ kapitler, artikler som du velger å sette på pensum. Det andra er jo innhold du lager selv. Uansett om du lager det selv eller andre lager det, så er det viktig med kvalitetssikring av innholdet. Så ikke bare én person sitter og lager innholdet. Vi har et prinsipp om at minst én person korrekturleser og faglig sparrer på innholdet når vi lager en modul. Og hva er nå innhold? Jo, innhold det er jo de fleste forbinder med tekst. Men det kan også være presentasjoner det kan være bilder, det kan være lydpodcaster, det kan være spill, og det er selvfølgelig oppgaver og tester og videoer. Dette med oppgaver og tester har vi allerede vært gjennom i modul 3. Og dette med videoer det skal vi komme sterkt tilbake til i modul 5. Vi har ulik grad av interaktivitet i forhold til ulik innhold. En typ en tekst er jo relativ passiv, den skal deltakeren i stor grad lese. Mens for eksempel oppgaver er jo et type innhold som vi ofta har i stor grad av interaktivitet som deltakeren skal være aktiv og med i læringsprosessen. Et annet innhold med stor grad av interaktivitet er diskussionsforum, Det ska vi komme nærmere tilbake til i modul 6. Det er viktig å tenke på at du har opphavsretten til det innholdet du skal bruke. I dette kurset bruker vi både artikler og kapitler fra bøker. Eh, artiklene de har vi gjennom en database som Høgskolen Østfold betaler penger for, og kapitlene de har vi rapportert inn til Kopi slik at opphavsrettsmannen får kompensasjon for vår bruk. Vi kan bruke inntil 15 prosent av en bok uten at du som student må kjøpe boka. Og så en annen ting som er veldig viktig å tenke på, og som det er krav på så å gjøre, det er universell utforming. Vi må sørge for at det vi lager er tilgjengelig for alle, og for eksempel ikke bare for en spesielt gruppe. Og da tenker jeg kanskje spesielt på de med leskrivvansker, de som er blinde, døve eh, og så videre. Så vi må passe på at det innholdet vi lager er universellt utformet. Vad er en god text? Ja, det skal du få lære mer om i denne modulen. Du ska osså få låt at skrive den perfekte avsnittet basert på du lære i denne modulen. Men vi ska je også jobbe med andre tektyper en det skrvende ord. Vi ska jobb med bilder, vi ska jobbe med animationjon, vi ska jobbe med video og lyder. Og lyd skal du også få prøve deg på i en oppgave der du skal få lage en podcast. Og i denne oppgaven så har vi noe som kalles for peer review eller medstudentvurdering. Så når du har gjort oppgaven så har du bare gjort halve jobben for du skal også gi tilbakemelding på medstudenters oppgaver ut fra gitte vurderingskriterier som du finner i oppgaven. Og som i alle andre moduler så har vi en multiple choice test på slutten av modul. Da håper du er klar for din innholdsproduksjon. Tänk på hva er det du har fra før som du kan gjenbruke? Vad skal du bruke som andre har laget? Og ikke minst, hva er det du trenger å lage på nytt for at denne modulen skal få det innholdet som du ønsker?